Mäletate veel, kuidas mul olid need kaks pitsat ja kaks mahla ja siis ma pidin neid kuidagi sõprade vahel võrdselt ära jagama. Mul oli üks pitsa vaja näiteks kolme sõbra vahel jagada või siis üks liitrine apelsin mahl jagada üheksasse klaasi. Sellel juhul mul olid need arvud kõik ette teada. Üks pitsa, kolm sõpra või siis üks mahl, üheksse klaasi. Aga kui mul ei oleks need arvud ette teada... Võtame näiteks, et ma ei tea, mitu sõpra mulle see kord külla tuleb. No ei tea lihtsalt. Iga kord tuleb erine varv. Eile tuli kolm, aga homme viis või kuus, seitse, kaheksa, üheksa ja nii edasi. See oleks olukord, kus meil ei ole kindlad arvud, vaid nende asemel on muutuvad väärtused. Ja ajame asja veel keerulisemaks. Ütleme, et mina tahan ka pitsa lõiku, arvestame minu kasija juurde. ehk siis, ükskõik, kui palju sõpru on tulemas, ma pean alati liitma sellele arvule ühe. Ja siis ütleme, et igal osalejal on alati üks kaas, sellel ka kaasas, minul ka. Ehk siis, oli sõprade arv, liitsime sellele minu, Ja nüüd tuleb iga inimese kohta veel teine juurde, ehk peame kõik selle kahega korrutama. Kui mul on nüüd selline olukord, et ma ei tea, mitu sõpra mulle külla tuleb, siis kuidas ma saan teada, kui suure osa pitsast üks osaleja saab? Kas ma saan seda ühe konkreetse hariliku muruapil esitada? Tundub keeruline, mmm, -hmm. aga mida me siis sellises olukorras teha võiksime? Kuidas oleks nii, et arvutame igakord eraldi välja? Et kui on neli sõpra, siis järelikult 4 plus 1 võrdub 5, ja iga ühel ka, siis on 2 korda 5 võrdub 10. Et iga üks saab pitsast ühe kümnendiku. Aga kui on viis sõpra, aga kui on 12 sõpra, aga kui on 1000 sõpra, aga kui on 1534 sõpra, olgu, see pole eriti usutav, et ma hakkan seda ühte väikest pitsat miljonit inimestega jagama. Samas viie või isegi kümnega äkki veel jagaksin. Aga kas on mõistlik igakord eraldi tehteid tegema hakata? Kas saaks kuidagi teisiti? No vaatame, proovime! Näiteks seda, kui suure osa pitsast iga sõber saab, võiks ju väljadada nii. Murulugejas oleks üks ja nimetajas lihtsalt sõprade arv pluss mina, ehk üks ja korrutatud kahega. Siin on mõned suurused, mis ei muutu ja mõned, mis muutuvad. Kindel on see, et iga osaleja saab ühe tükki, ehk see üks on nagu paigas. Ja mind on ka alati üks, see on ka paigas, ei muutu. Ja et iga ühel on üks kaasane ka, see kahega korrutamine on ka kindel. Aga sõprade arv on muutu suurus, ehk matemaatika keeles muutuja. Aga tülikas on igakord välja kirjutada sõprade arv. Piisab ju sellest, kui paneme siia mingi lühema märgi asemele, näiteks a. Saame üks jagatud a pluss 1 korda kaks. Ja ma poetan siia vahele veel küsimuse, kas see kogu kupatus kokku on nüüd miski, mis muutub või ei muutu? Aga esmalt vaatame, mis see muutuja tähendab. See tähendab, et igakord, kui ma saan teada, mitu sõpra päriselt siis tuleb. Siis ma panen selle muutuja ehk antud juhul A asemele selle konkreetse arvu. No ütleme, et eile tuli kolm sõpra, seega muutuja A väärtus oli praegu siis kolm, panen siia kolm, saan üks jagatud kolm plus üks korda kaks. Ehk 1 kaheksandiks. Iga üks sai ühe kaheksandiku pitsast. Või siis saan teada, et homme tuleb viis, panen siia viis, saan üks jagatud 5 plus 1 korda 2, ehk 1 kaheteistkümnedik. Iga üks saab ühe kaheteistkümnediku pitsast. Ja nüüd ma küsin uuesti, et kas see kogu kupatus kokku on ise muutumatu väärtus või on ta muutuja? Kõik see kokku on ise ka muutuja, sest vastus on meil ju igakord erinev. Nii et kui kas või üks muutuja on avaldises sees, siis see avaldis ise on ka juba muutuja. Aga mis asi see nüüd on, mille me kokku keerasime? See, head vaatajad, on algebraline murd. Mis kasumel sellisest asjast on? See on nagu valem või eeskiri või juhend, kuidas arvutada, kui suure osa pitsast üks inimene saab. Ja selle eeskidega me saame selle tulemuse välja ükskõik millisel juhul. Siis, kui on kolm sõpra, aga ka siis, kui on viis või tuhat. Ja see on kasulik selleks, et ma ei pea iga kord eraldi seda tehet välja mõtlema ja nuputama hakkama, vaid lihtsalt panen A-asemele näiteks kolm ja mul ongi see tehe valmis. Muidugi selliste lihtsa arvutuste pool, mida saab peast arvutada, ei ole sellel veel erilist vahet. Aga mõnikord on vaja teha keerulisemad arvutusi, kus mingi väärtus võib muutuda. Siis oleks ju mõistlik tekitada omale mingi lahendus, mis teeb elu lihtsamaks. Miski, mis arvutaks vastuse automaatselt. Sõltuvad sellest, mis muutuja väärtus parasigu on. Ja praegu ma proovikski teha endale sellise asja nagu Pitsa arvutamise programmi. No et teen oma Pitsa arvutamise appi ja hakkan siis sellist teenust müüma. Ja pappi hakkab uksest ja aknast sisse pritsima, sest inimesed tunnevad ju nii väga vajadus sellise programmi järele. Ja on kindlasti nõud mulle väga palju raha maksma sellest. Jumale hea äri plaan ju! Great business plan! No olgu, aga kui mul on päriselt elus vaja mingit see lahendust, mis teeks mu elu lihtsamaks ja arvutaks vastavalt olukorrale minu eest, siis minu mõelest kõige mugavam on võtta lahti tabelarvutustarkvara, näiteks Excel. Ja siin ma teen endale ühe lahtri, kus on sõprade arv ja siis tuleb teine lahter, kuhu tuleb mul vastus, kui suure osa pitsast üks inimene saab. Ja selleks ma sisestan kõigepealt valemi. Et see töötaks, siis kõigepealt on vaja võrdusmärki. Ja nüüd see sama üks jagatud sulgudes sõprede arvulahter plus 1. Ja nüüd suled lõpevad korda 2. Ja see, mis murru all, tuleb kõik omakorda sulgudesse panna, et arvuti saaks aru, et see kõik käib kokku. Ja nüüd, kui ma panen siia sõprada arvulahtrisse näiteks kolm, siis ta arvutabki välja, et iga üks saab ühe 8 Või kui viis, siis iga üks saab ühe kahedeistkümnediku. Ja ma ei peagi mitte midagi rohkem tegema. Ühe korra sisestasin valemi ära ja nüüd selle arvu muutmisel vastus ka kohe muutub. Sama asja ma võiksin mõnes programmeerimis keeles kirjutada. Näiteks võtame sellise keele nagu Python. Ja defineerimegi sellise muutuja nagu sõprad arv. Siin me võimegi talle täpselt sellise nime panna. Nüüd ma kirjutasin sellise koodi, mille mõte on, et see küsib minult, mitu sõpra see kord tuleb. Ja mina saan sisestada selle arv. Ja nüüd tuleb see meie tehe. Üks jagatud, sulud algavad, sõprad arv plus 1, sulud lõpevad, korda kaks. Ja lõpu veel see, et see programmi juhb näitaks meile tulemust ka ja näiteks just murdudena. Ja nüüd, kui mul on see väike jub valmis, siis ma võin vaadata, mis juhtub, kui ma sisestan neli. Kui tuleb neli sõpra, siis saab iga inimene ühe kümnendiku pitsast. Aga kui on seitse sõpra, saab iga inimene ühe kuuteistkümnendiku. Võite ise käsitsi arvutada ja ülekontrollida, kas see programm arvutas õigesti. Igatahes, minu elu on nüüd nii palju lihtsam. Ma saan kõik tema pitsapidude jaoks nagu nii selle pitsa välja arutada. Ja siit me jõuamegi selleni, miks algebrat elus vaja on. Sellised suurusi, mis muutuvad, on ju elus väga palju. Näiteks õhutemperatuur õues muutub pidevalt, inimeste arv planeedil maa muutub pidevalt, autokiirus muutub pidevalt ja selleks, et me ei arvutaks kogu aeg igat asja käsitsi ja üks saaval, vaid teeksime oma elu mugavamaks, ongi meil algebra. Võime ka öelda nii, et algebra võimaldab uurida arvude maailmas esinevaid mustreid ja kirjeldada neid muutuetabi. Eks siis algebra on Tehete tegemine muutujatega. Või veel lihtsustatumalt öeldes, noh, see on see tähtadega matemaatika. Algebra võib tunduda esmapilgul ehmatav ja keeruline, aga tegelikult on see vahend selleks, et elu lihtsamaks teha. Ja see oligi peamine, mida sa võiksid siit videost kaasa võtta. Aitäh!